Я народився в Англії, в Лондоні, а батьки з України. А звідки саме батько з Тернопільщини, місто Бучач, а мама з Івано-Франківська? Угу, цікаво. Але вони після війни вони зустрілися в Англії і там одружилися. Перша мова моя була українська мова, але тоді, вже як пішов до школи, то а все було по-англійськи і на університеті по-англійськи вчився і, і працюю ціле життя а, а, з англійською мовою. Але я, я якогось 20 років назад а, сюди приїхав до. Я часто приїхав, приїжджав на відрядження, і тоді я одружився з одною жінкою, що, а, з моєю жінкою, і вона жила в Києві, а, вона очолювала а, Українську службу Радіо Свободи, називається Ірина Халупа. А, то я два роки жив в Києві і трохи сучасну мову а, українську вивчив, а, і я був Um, редактором англомовної газети Київ Post на деякий час. Був головним редактором того. Але в основному я працюю для британських um, газет ціле професійне життя. Я хотів попросити, щоб ви перелічили, на які агентства чи газети ви працювали? Для яких? Um, Sunday Times, Sunday Telegraph, Mail on Sunday, The European. Uh, the, uh, «The Times». В тих uh, газетах я працював декілька років, я там постійно. В таких, uh, я міняв роботу, мене просили з uh, uh, однієї газети до іншої. А uh, uh, uh, uh, я цими часами, руками працюю, um, основно, як вільний uh, журналіст. Але також для «The Times». Uh, я працюю спочатку війни для англійської газети The Times, де я колись постійно працював. Ви пишете на якісь конкретні теми. Про що пишете? Ну я тут я пишу про війну, але я, я пишу про політику, про війну. Я часто мене висилали. Я був в конфліктах в інших країнах. Світі. Перша війна то була в Афганістані, але в 1980 році я набагато старший від вас, а, і а, то я а, там був. Я а, був журналіст, як журналіст. Я а, був в групах муджагедів, які воювали про проти радянського війська. А, де ще в Срілянках в, в, в, в Ливані, в Сирії, в Нагорного Каруна Карабах. Всі війни бувшої Югославії, то Словенія, тоді Хорватія, Божнія, Косово, Македонія. Я а, поїхав в Крим. Ми знали, що там а, а, пробують щось а, а, зробити а, про російську сторону. Я там був, коли перший зелений чоловічок з'явився. Я був у Симферополі і я залишився в, а, в Криму. Доки провівся псевдореферендум, і тоді виїхав. Я був у коли там почали сепаратисти свою роботу, і зайняли Ода, і тоді ну, і зайняли Донецьк. і, і, і почалося. Тоді битва на сході. То я в 2014-15 році я працював з батальйонами. Ну не як вояк, як журналіст. То я був з батальйоном з Азов, коли вони зайняли Маріуполь. Я також працював з Айдаром. Був такий батальйон з різними батальйонами, і також на передовій був з, з українським з, з українськими збройними силами. То 2014 і п'ятнадцятому році я багато а, часу провів на, на сході. А після того то я пробував а, принаймні, раз-два рази на рік. Поїхати на передову. Я, я приїхав а, до України 16 лютого. Я був переконаний, що війна буде. А, оскільки я слідкую за Путіним вже більше як 20 років і, і читаю історію історію Російської імперії, і для мене то а, було 99 відсотків. Певно, що вони це зроблять. То я зустрів а, війну 24 лютого в северо Донецьк. Я зрання став і вже знав, що в, а, що в Києві а, а, стріляють, що напали вже на Україну. І, а, Десь за 10 хвилин дев'ята перші з дня впали а, в северодонецьк. А, а я тут перший раз приїхав а, в березні а, місяці, і я тут запізнав досить багато людей, і це вже четвертий. Четверта моя поїздка до Миколаєва з початку війни. А в місті, де я, я, був, я був на сході і маю, я думаю, що після побутки в Миколаєві знову туди поїду, але я був. де? Я був Бахмут, де тепер є дуже горячі битви в Краматорськ, Слов'янськ. У тих містечках, де найбільше тепер бої відбуваються, також був в Львові, був в Києві, в Первомайськ, в Миколаївській області, в Первомайськ і в Вознесенськ. Ця війна нинішня в Україні вона чимось відрізняється від тих, які ви бачили раніше тих війн? Вона відрізняється, бо вона великомасштабна. Вона від Другої від Другої світової, а не були такі великі масштабні війни в Європі. І я їх таких не бачив де-інде битви в Афганістані, в Азії, на Ливані, в Сирії, в таких місцях, на Горну, Карабах, в Грузії. Очевидно, що там люди гинуть і для тих родин це є страшна і прикра річ. Але, такої, Широкомасштабної війни а, я ніде не бачив. Але друга різниця є, що а, я є досить емоційною людиною, і як я бачу, люди страждають в якій-небудь країні, то я переживаю. Але я з українського походження, і а, ця війна для мене дуже близька. Ви сказали, що не було такої масштабної в Європі. Навіть його за масштабом менше була? Була війна там тягнулася 6-7 років, і там загинули, а, кажуть, якесь 160-180 тисяч людей. І це є страшний цифер. Але то за довгі а, роки. А тут. А, ми знаємо, що тільки цивілів, кілька десятків тисяч загинули напевно в Маріуполі, напевно, більше. І це за 100 днів. То такими цифрами можна зрозуміти, що тут є багато більше жертв. І багато більше місця а, а, знищені, а, в, вщент знищені. А, а, були села і маленькі містечка, що були зов, а, зовсім знищені в, а, в, а, в Югославії, Боснії, в, Бознії, в а, Хорватії, а, Косово. Але тут Маріуполь вже Майже а, не, не існує, а, то також а, такого не було в бувшій Югославії. Ви кажете, що вже в четвертий зараз от на Миколаївщині. Що вам найбільше запам'яталося саме в Миколаєві чи в Миколаївській області з того, що ви побачили під час війни? Зараз? Я припадково пробував зайти до одного готеля, я не буду говорити, я вам скажу, але я не хочу, щоб про це весь світ знав. І готель був закритий, але власник вийшов і то цікава дуже одна особа. І, мабуть, ви її знаєте. І він там прийняв був біженців з Херсону і відкрив а, за, нічого не вимагав за даром, вони мали там приміщення, їжу. І більшість з них тоді випроводилися деінде, напевно, на Захід України поїхали. А залишилося. А, Певне число, і він від, від з них а, із інших людей в Миколаєві створив такий загін тероборони. І а, вони там а, також розвозують, а, вони як волонтери працюють, а, і а, готуються як. А, вони сьогодні на полігоні а, проявляються на яких нових а, зброях, а, то вони, а, мені дуже подобалася ця група людей. Я чуюся так, як а, в родині, то я туди приїжджаю. Але мені я зрозумів а, вже початку війни, що а, Миколаїв то є. Ключове таке місце, що російські збройні сили, орки. А, а, їм це потрібно місто як у великому плані зайняти а, цілий а, Чорноморський берег. Але це є дорога також, тої вороти до Одеси а, і на мене імпонувало, як Хоробро, як сильно а, тут люди відстоювали досить страшні а, напади. Ну, і ми знаємо, що навіть а, що кожного дня а, тут є стрільба, тут обстрілюють сьогодні шість вчора а, 16 разів, а, і, а люди тут. Ходять, ми сидимо в в парку. А, люди пробують якось а, жити нормально, і це також а, показує якусь величезну силу волю. То мені це місто дуже подобається, і я запізнав а, дуже а, таких надзвичайних людей в цьому місті.